Μια πρακτική τιμολόγηση είναι χρέο ένα τριχοφυλάκιο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, Είναι ό,τι πιο ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό μπορεί να υπάρξει στη σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών. Προφανώ δεν αναφέρεται σε ιατρικέ κλινικέ, αλλά είναι ένα τρόπο έμεσου marketing και έμεση παραπλάνησης του κοινού. Γιατί? Γιατί αντί να υποσχόμαστε ότι θα λύσουμε ένα πρόβλημα υπαρκτό, μια ανδρογεννητική ολοπαιγία, μια ανδρική με συγκεκριμένη έκθεση. Να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αυτό είναι η ιατρική προσέγγιση. Πάμε και υποσχόμαστε στου ασθενεί, του οποίου βλέπουμε σαν πελάτε και σαν ευρώ, ότι θα σου βάλω ένα αλφα αριθμό τριχών ή τριχοθυλακίων ή θα δουλέψουμε για κάποιε συγκεκριμένε ώρες. Και ρωτώ, Ποιο είναι σε θέση στη διάρκεια του χειρουργείου να μετρήσει ακριβώ τον αριθμό των τριχών και των τριχοθυλακίων, Σίγουρα όχι ασθενή. Και επίση, χειρουργείο με χρονοχρέωση, αν είναι δυνατόν δεδομένου ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικά προβλήματα και χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Όλα αυτά λοιπόν είναι ψευδεπίγραφο και φτηνό μάρκετινγκ. Η πραγματική ιατρική αντιμετώπιση και η τιμολόγηση μιας επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών μπορεί να γίνει μόνο με βάση το πρόβλημα της προσδοκής του ασθενούς και τι είναι δυνατόν να γίνει από πλευρά της ιατρικής ομάδας.